چھبیس 20 جولائی دو کو پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر خارجہ حنا ربانی نیلے رنگ کے لباس میں جب نئی دلی کے ہوائی اڈے پر پہنچی تو انڈین میڈیا کی ساری توجہ ان کی شخصیت کی جانب مرکوز ہو چکی تھی ان کی نا تجربے کاری پر کی جانے والی تنقید اس وقت تو بالکل ہی اپنا جواز یقص کھو دیتی ہے جب ہینا ربانی گھر اپنے انڈین ہم منصب کے ساتھ پرس کانفرنس کرتی ہیں اور اس میں ان کا اعتماد اپنی بلندی کو چھو رہا ہوتا ہے یہ اعتماد کمان کا تھا پاکستان میں آنے والی نئی حکومت میں ہنا ربانی گھر کو وزیر مملکت برائے خارجہ اور عہدہ سونپا گیا ہے آئیے اس موقع پر نظر ڈالتے ہیں کہ اپنے بطور وزیر خارجہ گزشتہ دور میں نو منتخب وزیر کو منصب سنبھالنے پر کس تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا حنا ربانی گھر اور ان کی فیملی کا کیا سیاسی پس منظر ہے آئیے جانتے ہیں نومبر انیس سو کو ملتان میں پیدا ہونے والی ہنا ربانی گھر نے عملی سیاست کا آغاز سن کے انتخابات سے مسلم لیگ کا پلیٹ فارم سے کیا بعد میں وہ مظفر گڑھ کے حلقہ این اے ایک سو سے کامیاب ہو کر پارلیمنٹ کا حصہ بنی تھی اس الیکشن میں ان کو مجبوری کے تحت اتارا گیا تھا وجہ یہ تھی کہ ان کے والد غلام نور ربانی گھر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بی اے کی ڈگری کی شرط پر پورا نہیں اترے تھے اس الیکشن کی انتخابی مہم ان کے والد نہیں چلائی تھی حتیٰ انتخابی پوسٹرز پر ان کی تصویر تک نہیں چھاپی گئی تھی مظفر گڑھ کا یہ پہلا ہلکا ان کے خاندان کا آبائی ہلکا ہے یہاں سے غلام نور ربانی گھر نے انیس کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی دوسری بات وہ انیس سو ستانوے میں منتخب ہوئے تھے سن دو ہزار دو اور دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں ہینار ربانی گھر نے حصہ لیا اور ایم این اے منتخب ہوئی سن دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں غلام نور ربانی گھر کی پارلمانی سیاست کی طرف دوبارہ واپسی ہوئی مگر وہ الیکشن ہار گئے تاہم وہ پھر ضمنی الیکشن میں سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے سن دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کے بیٹے اور ہینار ربانی گھر کے بھائی رضا ربانی گھر ایم این اے منتخب ہوئے سن دو میں جب ہینار ربانی گھر پہلی بار پارلیمان کا حصہ بنی تو ان کی عمر لگ بھگ پچیس برس تھی یہ سن 2003 تین میں پارلیمانی سیکرٹری برائے اقتصادی امور اور شماریات تعینات ہوئی اور سن 2004 چار میں وزیر مملکت برائے اقتصادی امور بن گئیں سن دو آٹھ کے الیکشن میں جب وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنی تو ان کو وزیر مملکت برائے خزانہ اور اقتصادی امور بنایا گیا جب وہ چھبیس جولائی 2011 گیارہ کی دوپہر کو نئی دلی کے ہوائی اڈے پر اٹھری تو ان کے نیلے لباس کی نیلا نے گویا پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا انڈیا میں کی شہرت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے روز میں انڈیا ٹوڈے نے ستمبر دو ہزار بارہ میں دنیا بھر کی مشہور کن شخصیات کی حامل خواتین سیاست دانوں کی فہرست تیار کی تو اس فہرست میں ہنا ربانی گھر کا نام سر فہرست تھا یہ دورہ دونوں ملکوں کے مابین تعلقات میں بہتری کے اشارے لایا ہنا ربانی گھر اس وقت وزیر مملکت برائے خارجہ امور کام شروع کر چکی ہیں پاکستان کو سفارتی سطح پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے اور ملکی سیاست میں اس پر بھی سوالیہ نشان ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہنا ربانی گھر اس منظر نامے میں کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں تاہم عمران خان کی جانب سے انہیں اس وقت بھی تنقید کا سامنا تھا